Тебе совість є, а? Ми з матір'ю вже всі лікарні, всі поліклініки, міліцію, морги обзвонили. А мені подзвонити можна було? Значить так, я так батько не указую, коли йому дзвонить. Я сам знаю, тобі дзвонить. Ти мені що ти тут в цьому вертепі робиш? Я взагалі тут працюю, я адміністратор. А, да? так? Так нічо, сучка. Чуєш, дочка? а от той піджейки номерок з не можеш нарисувати? Да, ты где-то дом. Ладно, ладно. Иду, иду. Мам, мам, не пишо. Ушел. Тонь. А